Orang munafik ni, dia bukan orang Islam. Dia masuk Islam pasal yang pelam-pelam. Ya. Lepas tu juga, sebagai amarah kepada orang-orang orang yang berimel. Tapi, dia tak ada hado mana hal ujama. Duduk dalam dosa hari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Ala kdzalik atat kaayatuna fnessihtah, wkdzalik alyomtunsa, wkdzalik najzimn asraf, wlam yuamin baayat Rabb, wla azabul akhirat ashadu wa abqaa. Ayat satu sampai satu surah Taha sudah beberapa kali kita baca ayat ni dan menjadi peringatan sokmo kepada kita hubungan dengan orang yang paling ingka tak terima ajaran Islam, tak terima email dan tak seterima ajaran Quran. Ini adalah satu amaran bahayanyo terhadap orang-orang yang hidup di atas muka dunia yang ingkar dan tak terima ajaran ya Allah. Terutamanya orang-orang kafir. Orang, -orang kafir semua tak ada takwil dah. Katanya tak kafir dia dekat dengan Islam ke, ke pekak gadik dengan kafir dia dak. Semua orang, -orang kafir masuk habis dari ayat ni. Waktu termasuk juga orang-orang munafik. Orang munafik ni dia bukan orang Islam. Dia masuk Islam pasal pelon-pelonnya. Waktu juga sebagai amaran kepada orang-orang yang berime tapi dia tak ada padu mana ha, duduk dalam dosa hari-hari duduk dalam maksiat semaya pedok gapo pedok tak berlaku peratuh Allah dia buat main belako wak wak wak pasang, tak ada padu walaupun sikit duk mengaku saja katanya dia orang Islam ha ni, termasuk Dari ayat ni belakon walaupun pada hujung Kisah yang Allah Ta'ala katanya Orang-orang yang tidak berimeh kepada Allah Alhamdulillah Cuba kita tengok Dengar sekali lagi tak Ayat 124 Surah Dan sesiapa yang berpaling ingkar Dari ingat dan pertunjuk Maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat Dari keadaan buta ini sudah pun kita baca, baca dah. Maknanya, dalam keadaan buta, gagal-gagal di akhirat sikit lagi. Tak kena jalan, dia nak pergi ke mana. Maknanya, tak kena jalan, molek. tu yang hipung, pok-pok dia, duduk di dalam keadaan buta. Lepas tu, duduk di dalam keadaan buta. Orang yang nak pergi kenyakan orangnya, Azubillah. Ia berkata, Wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan daku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu celak. Ani kita tak siap sebut macam ni ini di akhirat sikit lagi. Kita orang Islam tak siap sebut dan tak siap terlatah tubik dihadapi Allah. Apa ya Allah, aku buta pada hari ini. Hari ini bermakna akhirat sikit lagi. Dia duduk kecek depan Allah di pada mahsyar sebab apa aku, aku buta. Padahal aku duduk atas dunia dulu. Aku celek. Tak ada orang buta. Allah pun jawab. Jawab kepada siapa tu? Jawab kepada orang yang percay. Yang tak seterimu ajaran Allah. Maka Allah berfirman. Demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterengih kami kepadamu. Hak ni tuk yuk tuk samai. Tiap-tiap generasi manusia. Masuk dari ayat ni belakang ni. Kalau hak dirakang. Sebab Nabi-Nabi rasul-rasul pada zaman dahulu. Semuanya rakyat belakang. Keteringin, peringatan, ajaran, nasihat. Rakyat semua. Rakyat, rakyat, Apa tah lagi. Umat mana yang adanya kita. Supaya kita zaman dahulu ni. Kita jangan sedap hati sangat. Katanya eh kita ada Kro'an ni. Kita punya agama. Semuanya ada juga. Ada kerajaan duduk ada kerajaan duduk dalam umur kita. Kita paham ada ugama semua. Tak juga. Ngaji sekadar-sekadar, boleh bawa diri. Alhamdulillah. Tapi orang-orang yang kafir, yang tu herayat di Dalai Ayat ni, dia paling belakang tak saya terima teru. Tak saya terima hidayah. Itulah yang Allah Ta'ala katanya, telah datang ayat-ayat keteriannya kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalnya. Meninggalkannya. Buat terlupa dan tak saya kuih-kuih. Royaklah. gapur gapo nasihat. Pergi tanya royak seorang sama seorang. Hei, aku tak saya terima. Aku tak saya royak. gapolah ke aku. Ha, gitu. Ini lah. Cik katanya orang yang itu adalah orang kafe Benar-benar orang kafe Kafir artinya orang yang ingkar. Orang patisek. Tak saya Tak saya terima. Lepas tu orang kafir dengan secara umum. Orang kafir umum atas muka dunia. Sungguh katanya dia orang kafir. Tapi kadang-kadang seruai islah tu tak sabar kepada dia. Seruai islah, dakwah islah tu tak sabar kepada dia. Orang ni lah berhajak kepada. Saya boleh acak-acak kali di raya. Berhajak orang islah. Tolong-tolong raya. Ajaran islah kepada orang-orang kafir. Dengan bahasa dia. Dengan cara dia Bahasa dan cara mengikut hikmah masing-masing Di akhirat sikit lagi Kita takut dia pergi dakwa Yang katanya Orang Islam tak seru dia Orang Islam tak layak gapa kepada dia Orang kafir Allah Ta'ala weh Cerdik bijak pandai, Masya Allah Kada-kada ilmu-ilmu yang orang Islam Tak boleh kaji Tapi dia kaji orang Islam tak sampai. Dah lah pengajian. Ramanya orang-orang kafir sampai pengajian dia. Ni kaji go tu kanji go buat go buat kan ni tu raka ni alhamdulillah tuhanwi kepada dia. Tapi tuhan bui hidayah kepada siapa yang Allah Taala kasih. Ha kita kena ingat semua. Hidayah yang Allah Taala bagi iaitunya kepada orang yang Allah Taala kasih. Sebab itulah nabi royak dan dengan secara umumnya, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah tahan, Allah Ta'ala kehendak molek. Nak jadi molek. Manusia seseorang ni, yufaqihu fiddin. Allah memberi orang tu peha' ugamu. We peha' ugamu. Sebab itulah orang yang nak peha' ugamu tu, katanya orang tu dapat hidayah daripada Allah. Hidayah bukan benda main-main, bukan benda boleh jual-beli, bukan boleh minta free-free. Sama-sama manusia tak boleh hui hidayah. Sebab itulah. Allah gaya di dalam Quran, dalam suratul qasas, Inna ka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, tidak boleh hui hidayah kepada orang yang engkau kasih. Walakin Allah yahdi man yashak. Tetapi Allah sahajalah. Yang beri hidayah kepada siapa yang dia akan hendak. Jadi hidayah ni benar. Kalau bahasa Melayu kita katanya buka, buka mata hati. Buka mata hati nak jadi nampak satu-satu cara. Maknanya nampak Islam. Lah. Biasa nak amal dengan Islam. Nak ngaji Islam. Nak jadi orang Islam yang berjuru. Yang baik takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi tak ada arah dah. Benar-benar pasal ini ni. Allah Ta'ala bila dia akan ia dia ke apa dia kehendak ya dia ya tak kehendak dia tak, tak wui. sebab itulah kita selalu baca selalu dengan maiyah dihillahu fala mudhillalah wa man yudlil siapa yang Allah taala kehendak nak wui hidayah maka tuhan tak wii orang tu tak wii siapa-siapa pun mari menyesatkan dia tapi dia Allah taala kehendak nak wui jadi sesak orang tu tak ada siapa nak boleh wui hidayah kepada dia walaupun anak cucu kita sekali pun walaupun anak orang lain nak mak pak ngapal quran misal saja ni mak nak gi sejik somo ngapal quran baca quran tapi tak boleh wih hidayah kepada anak rayat tu boleh nasihat boleh kita nanti kita tolong rayat tolong siapa tolong apa cuik-cuik gitu tolong rayat nak gi paksa orang sosok orang nak usupa dengan kita kita faham Royak tu boleh rabai kau punรู้สึก royak royak royak royak boleh tapi nak masuk jelira dalam hati ha ni ha tu ha bukan ha kita masa Allah sebab tu kita kena tamcai katanya bap boleh pok tu molek tapi anak tak molek kadang-kadang anak molek tapi pok tak molek pok tak reti apa sekarang jahil anak dia semaya semua anak dia mengaji agama anak dia kadang-kadang jadi tok guru jadi baba jadi ustaz tapi pak tak tahu gapo sekarang duduk adik beradik kadang-kadang tak tahu pas sekarang kita pun jangan duk comti Katanya oh rano nah dia baik tapi adik beradik dia tak baik mak pak dia tak faham Islam ha ni ha hidayah belaka ni bukan kata tanya Baik, sogie adalah keluarga patu yang menarak lagi baik belako. Kalau kalau dak menarak lagi molat belako, alhamdulillah mujur. Tapi kita ambil katanya hidayah hak Allah. Patu cotot-coto-coto pun belana zamin-zamin dulu. Tengok. Ambil contoh Ada ada adalah Quranlah. Kalau nak contoh orang tu takut peribadi Setuh kau tu sentuh kau ni. Ambil bini bab apa pilih? Boleh bining Nabi Nuh ngan, Bining Nabi Lut Itu herayat dia katanya Kena masuk dengan aku Padahal bining dah Orang yang duduk Radak bining tu Kira-kira sekali dah Dengan tu lelaki Duduk sekali Makan sekali Wak gapa sekali-sekali Belakar Tapi puak bining Sebab apa? Sebab kianak Kian nipu Kian kelong Tak ada amanah Itu herayat Fahranata humah maka dua-dua bini nabi iaitu nabi bini nabi Nuh bini nabi lu Akhir sekali waqidan khulanna rama adkhilin masuklah mung dua-dua orang okay? dalam niaga sama-sama dengan ahli ahli niaga Mari zame Nabi Muhammad SAW alaihi Siapa yang duduk pokpong nabi Abu Talib Abu Talib pengawal nabi sejak daripada kecil-kecil lagi Pera, pera, pera, cara kau nabi, popong nabi. Nabi dok jadi rasul. Orang lain dok masih Islam. Tapi Abu Talib tak masih Islam. Ini kita gambar katanya. Benda ni benda hidayah. Tuhir dia nak wui kepada siapa-siapa dia wui. Dia tak wui kepada siapa-siapa tak asal carilah. Maka air tujuh telaga pun tak jadi. Tuk Guru main di siup pala, gosok pala. Setara mana pun tak jadi. Hidayah daripada Allah. Ini kita tahu belakang tak? Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Ini tu harayak semua. Wa kathalikal yaumatun sah. Hei orang-orang yang sesak hidup dia paling daripada ajaran Islam. Dulu menguap terlupa kepada ayat-ayat kami. Maka hari ini kamu dilupakan. Masya Allah. Dia tuher terlupa kita ni Allah. Tak ada agah dah. Dia tuher terlupa kita. Cik katanya. Tak ada pekdah dah hidup. Dunia akhirat. Tapi ia pucar. Ia pucar dengan sebab manusia tu sendiri. Terlupa kepada Allah. Itulah Allah berkata. <Sess> Wa ta la taqunukal ladhi Jangan kamu jadi. Golongi orang yang terlupa kepada Allah Itu ayat lagi Dari ayat lain-lain Nasullah fanasiyahum Nasiyah dalam bahasa Arab maknanya lupa Nasiyah, terlupa, lupa Orang yang terlupa kepada Allah Nasullah fanasiyahum Mereka itu masa duduk atas dunia Terlupa kepada Allah Maka Allah pun terlupa kepada mereka Aku tak ada nak kira apa dah ngomong. Mu duduk atas dunia mu terlupakan aku. Kita sama-sama minta maaf ya? Kita sama-sama manusia lagi. Kalau kita terlupa kau orang tu. Wak tak ingat kau dia. Dia berjasa dengan kita ni banyak go lagi go ni lagi. Sepatah kita tak sebut terima kasih. Dia panggil orang yang tak kenal budi orang. Ha tu. Tu sama-sama manusia. Terasa tu orang yang pasal buat budi molek-molek-molek-molek, molek Laten-laten molek, molek, molek. orang hak di diberi kebaikan tu, eh tak terlupa, eh, apa ni tak ingat ataupun terlupa kepada orang hak berbudi kepada dia. Manusia sama manusia, ya ya ya keraklah tu. Apalah. Kawal saja dah buat baik dengan demo. Demo tak ada nampak. Baik sikit ah, bok. Kadang-kadang terlisih eh, tak ada tegur. Wih salah pun tak. Ha, tu gitu. Yang manusia ni terasa lalu. Tapi Allah tak ada raya di dalam kera'ah. Orang-orang yang dilupai oleh Allah Ta'ala. Siapa katik? Ya lah tu. Orang sesak. Orang yang tak tahu berapa atas muka dunia. Kagruk. Bosan ni. Kita tak ada bosan orang kafe mana. Sebab orang kafe ya pas belah. Dia pergi alih sana. Dia katanya. Nengakar lah bagi dia. Walaupun kita tak boleh dihukum katanya. Nengaku surga atas siapa-siapa manusia tapi ada katanya orang ke Dia yang mati dalam kafe pakai bis, boleh le sanur. Nengaku tu, hodok bahasanya orang islam kita ni, hodpasnya terlupa, patut banyak org org islam kita, hodpasnya duduk tak reti tak tahu gapo, Bukan sikit le, eh? buka sikik maknisiyo yang pasnya hidup semata mata hidup cari makan, kerja seronok gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon, tak ada dek, nak mana kepada ugamu. Akidah pun tak kena. Cara ibadah pun. Dia tak ada mengaji mengajipan. Ha, Bukan menggepek ni. Ayat hak sungguh. Nak we jadi pakat soncai belako, Ambil daripada ayat-ayat ni. Nak minta sikit lah. Ya. We soncai kepada ugamu. How tu, hak penting. Nak? Itulah tu, her kata kan. Wa kathalika najizi <Sessizuk> man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Orang do'oh saya panggil. Orang yang telajuk. Ha, tak ada aruh. Asraf. Maknanya orang yang telajuk. Berdo'oh. Ha, Terutuk berdo'oh. Dan tidak berimeh kepada ayat-ayat keteringi Tuhannya. Tak saya terima rasa. Sebab tu, ayat ni, totok mula-mula sekali orang kafir. Orang yang munafik. Orang yang sesak. Orang yang tak seterimu ajarin Allah. Jalala-lala kau tu. Masya Allah. Dan demi sesungguhnya, azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Bui amare, bla bla. Kepada orang-orang yang tak seterimu ajarin Allah. Sebab tu, nah dengan rekah katanya, Marilah kita pakat-pakat. Suncai tak? Soncai sikiyah kepada Islam. Ngajilah ugamu. Dengarlah ajaran ugamu. Baca lah benda-benda yang molek. Nasihat kepada diri sendiri lebih mujarab, Lebih serah daripada orang yang nasihat kepada kita. Sebab tu, kita nak beri diri kita ni lah utama sekali. Kita kena royak kepada diri kita. Kita kena muhasabah semua. Kena tanya sokmo siapa yang ada, siapa yang Aku jadar lagi tugas aku, aku buat lagi gatu Aku tak buat gapa lagi, kena tanya sokmo. Kena tanya katanya kalau dia aku mati hari ni Eh nak duduk dalam kubur macam mana Kena tanya semua nah, Tak sewi ralik sangat nah, Itulah yang Allah Ta'ala rayak Katanya, orang yang ada telinga tak dengar, orang ada mata tak, tak tengok Orang ada hati tak fikir mereka itu supaya mengagap ulaiikalkal an ulaiikalkal anam bal hum adan ulaiikahumul ghafilun mereka itu supaya menatel tengok ni dan tuhan hey, rakyat supaya menatel tu teruk benar dah tu bahkan lebih teruk lebih sesak daripada menatel mereka itu adalah orang-orang yang lalai qul Sekarang ni lah. wa Allahu a'lam wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi ala, wa ala, wabarakatuh